У квітні 2022 року загиблий Олександр Лазаренко добровольцем пішов воювати проти військових Російської Федерації, розповіла староста села Рудківці, звідки родом загиблий Галина Поляруш. Мама, у нас з нашого села на моя родочка він родився, жив в багатодітній сім'ї, їх чотири сини, брати. Він самій старший, був для неї опорою, надіюємо, що мама не здорова, немає здоров'я. Рідний брат загиблого Віктор каже, постійно підтримував зв'язок з братом. Я з ним кожен день, я по відеосвязі говорив, 31-го теж, що було в Хмельницькому обстрілу, я з ним говорив. Він каже, так, Вітенька, в нас кажуть, кожній минути, я не вірю, що він помер. Я він був мені татом, він, він самій старший, я з ним був в ідеальних зв'язках. Дуже шкода, тому що вони тільки почали жити. У них маленький синочок, недавно одружилися. Дуже шкода, тому що це велика втрата. Я не знаю, як вона буде жити далі. Він робив для неї все. Ну, дуже її любив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Спаси, спаси душу раба твого. І нині, і повсякчас, і навіки вічні, амінь. Загинув 27-річний Олександр Лазаренко 7 січня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, донька, три брата та мати. Уховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.